искам от тебе да си взема Тази вечер отваряме ме харема Да видя, мила, какъв ти е проблема Майче, искаш да влезеш в моята схема Дай ми, дай ми само 5 минути Да ти не за нашите валути Да те водя на бали, там на плажа Тази вечер за теб ще се разлажа, Искаш ли С мен да се прибираш? Искаш ли Това е нещо, което ме привлича и ми трябва спешно. Да бъдеш моя, аз ти обещавам, на друг да бъдеш, аз ти забранявам. Дай ми, дай ми само 5 минути, да ти не стажа за нашите валути. Да те водя на бани там на плажа, тази вечер със теб ще се, се, се развлажа, изкаш ли?